Я попрошу вас трішечки докладніше, з більшою кількістю подробиць, звісно, тих, які можливо повідомляти у ефірі, розповісти про ділянки фронту, відомі докладніше вам, зокрема, Лиман-Креміна, і, звісно, про найнапруженіші моменти там. На цьому напрямку зберігається критична ситуація, оскільки... Е, Росія не втрачає бажання прорвати тут е, лінію, відповідно обстріли йдуть цілодобово, сау, танки, міномети, все працює. Не дивлячись, що місцями там їхні пропагандисти е, заявляють про якісь там голоди, снарядні і так далі. Все в них добре, ще в щирні в них все прекрасно, у них тут є е, нормальні їхні запаси, вони їх систематично виробляють. На жаль, обстрілюють наші позиції, але дякуючи якраз піхоті, при вчора був їхній день. Тому кожного хлопця, чоловіка, машину вітаю, тому що дякуючи їм, лінія від Криміної і вгору до самого кордону України із Росією. Містон стоїть і вже, не знаю, напевно, більше, чим півроку ми там не втратили жодного населеного пункту, ось, тобто ця важка і крутитка роботи піхоти по сьогоднішній день зберігає населені пункти України, ось, є проблеми, звичайно, із штурмовими операціями, mm -hmm. тому що, звичайно, нам... Бійцям ЗСУ, бійцям легіону свободи, які кожному українцю хочеться кожного дня просуватися вперед, з'являти нові території, ліси, обласні, центри села. Але наразі з цим є проблеми, що мої операції проводяться з нашої сторони, але розбиваються просто ну, тисячі оцих орків, яких підвозять і мобілізовують. І постійно перекривають лінію фронту. Угу. А, пане Ігоре, трішечки е, проблемний звук, якщо раптом, можливо, який технічний такий момент, якщо раптом якийсь предмет або що трішки закриває мікрофон, я попрошу вас звільнити мікрофон вашого приладу, через який ми спілкуємося. І наступне запитання. Чи, можна, чи можете ви роз'яснити про який нюанс відмінності йдеться? Це сутокількість, це тип озброєння, це спосіб розміщення ворога за лінією фронту нинішньою, коли говорить Буданов, що для наступу немає можливості, але оборонятися росіяни ще можуть. От в чому відмінність? Скільки чого має бути, щоб можна було наступати і скільки чого має бути і достатньо для того, щоб ефективно оборонятися відмінність є втомлені по-перше їхнього особового складу так uh -huh. тобто вже зневірення того що вони це зможуть зробити за три дні за чотири тобто моральне виснаження там величезне постійне дезертирство пострій постійні бунти так тобто потрібно їм постійно новим е, військам розповідати якісь сказки про те як вони швидко зможуть захопити Україну а їм цього всього не получається так тому для атаки це е, дуже важливо цей моральний Ideas, і mhm. дух і цей але завдяки тому що кількість їхня тут величезна на нашому напрямку там зосереджено близько 80-100 тисяч орків тому вони чисто фізично нас закидають своїми трупами своїм м'ясом і що якби унеможливлює якісне просування вперед Плюс постійне е, довезення боєприпасів з цим проблем немає. Ми зі своєї сторони систематично знищуємо як особовий склад, так і звичайно, а склади з боєприпасами, завдяки там високоточним е, ракетам, які там надають міжнародні партнери. Так це є ця робота проводиться системно, е, якісно, але запаси російського озброєння величезні, тому на, наразі стоїмо на місці. Угу. А, а якийсь певний рух росіян, ну взагалі от ротація, переміщення в Донецькій області, я розумію, що в тій частині фронту, це відбувається достатньо динамічно і певні перекидання між Вугледаром, Бахмутом, Авдіївкою відбувалися, тобто вздовж фронту рухає, росіяни намагаються рухати свої війська, ну… Важко тут, мабуть, однозначно стверджувати. Вочевидь, це не просто маневри, вочевидь, намагаються підсилювати певний напрямок і наймовірніше дійсно найбільше тиснути саме на бахмут. Ви бачите, от на вашій ділянці якісь такі зусилля, перекидання, і чи бачите ресурс, чи можуть росіяни ще звідкись підтягнути? додаткові сили от, на, на ваш напрямок? Чи є ризик такий? Ну, дивіться, оскільки ми бійцями легіону свободи між собою завжди спілкуємося, обмінюємося інформацією, як на нашому напрямку, так і на інших, ситуація досить подібна. Відбуваються систематичні ротації, так? Угу. але не для того, щоби там, умовно кажучи, покращити якісь умови життя своїх солдатів. А суту для того, щоб їм задурити голову, і тому, коли відбувається ротація, вони зразу йдуть в атаку. Так? Вони нариваються на наші вогневі позиції, ми їх системно знищуємо, відповідно, ці підрозділи виводяться, заводяться нові. І от таке пекельне коло для них відбувається. Стосовно нових сил, звичайно, що вони мають ресурс. Ну, тобто, населення Росії вновичезна, і мобілізація там проходить повним ходом. То вони залучають, залучають постійно, плюс вони на відмінно від наших збройних сил не перебирають зеками, наркоманами і так далі. Тобто, якщо збройні сили України це еліта – це війська, до яких якби ставилися, ми особисто і там всі керівники досить дотично, тобто якісь психологічні тести, ми думаємо, кого брати в армію, відповідно, кого відправляти на фронт і так далі. то там цього всього немає. Тобто там йдуть в одних рядах зеки, наркомани, прості люди робочі, яких там десь просто заставили виходити на фронт. Ми бачимо постійних здачних полон, бачимо дезертирство, бачимо постійний кримінал на тимчасово окупованих територіях, який відбувається, ній відбувається. Не лише якісь міні слова чи це можна подивитися в їхніх телеграм-каналах і в їхніх кримінальних репортажах. Угу. Пане Ігоре, і буквально останній момент. А... Що змінюється у тактиці ворога? Наразі чи змінюється щось? Тому, чи більше авіації, чи використовують керовані бомби, чи щось змінюється в тактиці роботи артилерії або що? Зауважу, що авіація наразі їхня працює досить сильно, тобто в них є достатня кількість літаків. Ростовую факт п'ятсот 30, що а, дуже сильно нібичити знищує інфраструктуру там населені пункти. Так тобто частина сіл, в які ми е, зайшли, їх звільнили. Ну мону кажучи, були там фактично цілі. То зараз через постійні бомковрові бомбардування, вони знищені. Далі навчилися е, використовувати багато дронів. Не знаю, якби немає офіційного, звичайно, підтвердження, чи вони йдуть з Китаю, їм кажуть, в підтримку їх подарунок, але дос досить багато безпілотників їхніх зараз на нашому напрямку є. Тобто, це ті самі мавіки, якими ми користуємося, так само і вони користуються. Ми бачимо багато цих китайських дронів у небі, тобто, постачання звідкись є, чи це вони комерційно закупляють, чи їм це офіційно допомагає Китай. Mm. Ну, це якби вже не моя компетенція, але якщо умови, рік назад а цього не було то зараз якби вони вони вчаться в нас. Тобто, uh -huh. в принципі українською армією захоплюється весь світ але і ворог його і активно вивчає нашу тактику відповідно Роботу з дронами переймають і використовують проти. Так само їхні реби, тобто радіолекційна пошкоджування роботи старінків, пошкодження роботи дронів активно проходить. Це, оце, що появилося останнім часом, і ще ми стикаємося і намагаємося це хоча б